4.2 1994 शेर तो चलो टॉपिक नो अभ्यास करिए इन्क्लुजीव एजुकेशन समावेशी शिक्षण चेप्टर 4 पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क फेसिलेटिंग इन्क्लूसिव एजुकेशन टॉपिक 4.2 इंटरनेशनल पर्स्पेक्टिव सलमान का 1994 એ પહેલા આપણે સમજીએ સમાવેશી શિક્ષણ અધ્યાપનમાં સહભાગીદારીતા વધારવા સંસ્કૃતિ સમાજ તેમજ શિક્ષણ તેમને બાકાત રાખવામાં આવતી પ્રક્રિયાને ઘટાડવાના હેતુથી આપવામાં આવતા શિક્ષણ ભૌતિક સંવેદિક સામાજિક ભાષાકીય કે અન્ય કોઈ રીતના ભેદભાવને અવગણી તમામ બાળકોને તેમની શાળાઓમાં સમાવેશ કરવાની જવાબદારી પરિચય મેળવીએ માનવ અધિકારો ની ઘોષણા અને માનવતા બાદ ફિલસુફી ને અસર સાથે વિકલાંગોને માનવીય સારવાર પૂરી પાડવા અને તેમના એક વિકાસ માટે વિશ્વભરમાં આહવાન કરવામાં આવ્યું છે આ હેતુ માટે વિશ્વ સમાજ અને રાષ્ટ્રો દ્વારા સમયાંતરે યુનો ના બેનર હેઠળ ઉપયોગી ઘોષણા ક્રિયાઓ અને અથવા જોગવાઈઓ નીતિઓમાં પરિણમ્યું છે તેમાં બે મહત્વની બાબતો आवी थे। प्रथम थे का एन 1994, अने पर 2006, उज सिक्स हम आप 1994, का फोर ना नामे एक आंतर अने जुन 1994 चर्चा परिणाम अस्तित्व शिक्षण स्पेन युनेस्को आयोजित आ मा भारत 25 आंतर सहित। 92 प्रतिनिधित्व करता 303 स्पेन ना सल्मान का खाते मलिया हता। અમલીકરણ કાર્ય માટેના ફ્રેમવર્કના સ્વરૂપમાં અહેવાલો અને ઠરાવો રજૂ થયા હતા હવે જોઈએ મહત્વની થતી કામગીરીના મુખ્ય ભાગીદારી આવે શાળાને પ્રોત્સાહન આપવાનું આવ્યું હતું હવે જોઈએ સરકાર શ્રીની ભૂમિકા ફર્સ્ટ બજેટ અને તમામ શાળામાં ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય વિકલાંગ વ્યક્તિઓના માતા પિતા સમુદાયો અને સંગઠનની સહભાગીતા પ્રોત્સાહિત કરવાનું ફોર્થ સમાવિષ્ટ શિક્ષણ અનુસાર શિક્ષકો માટેના કાર્યક્રમોની રચના કરવી હવે જોઈએ સમુદાય અને વિશ્વ બેંકે સમાવેશ શાળાના અભિગમ અને શાળામાં સમાવેશી શિક્ષણ સમર્થન આપવું સમુદાય ની થોડી માહિતી મેળવીએ યુનેસ્કો યુનેસ્કો નું ફૂલ ફોર્મ છે યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ સાયન્ટિફિક કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન જેની સ્થાપના ઇલેવંતિસેમ્બર નાઇન્ટીન ફોર્ટી સિક્સમાં કરવામાં આવ્યું હતું જેનું વડું મથક ન્યુયોર્ક છે UNDP, United Nations Development Program 22 November 1965 थक न्यूयोर्क सलमान का स्टेटमेंट नाइन नाइंटी 1994 फ्रेमवर्क फोर एक्शन सब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड इलूजीव स्कूल चार दिवसीय 92 प्रतिनिधित्व करना आंतर संगठनों थ्री हंड्रेड थी वो जमने बता शिक्षण रजू कर દરેક બાળકને શિક્ષણના મૂળભૂત અધિકાર અને તેને શિક્ષણનું સ્વીકાર્ય સ્તર હાંસલ કરવાની અને જાળવવાની તક આપવી જોઈએ સેકેન્ડ खास मा प्रवेश मणवो जे मा तेमने तेमने पहुंची वडवा सक्षम समावू शालापूर्ण समा वलन साकार दायका समुदाय बना સમાજનું નિર્માણ કરવા અને મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના તમામ બાળકોને સામેલ કરી શકાય જેમાં રજૂ બાબતો આ મુજબની હતી ફર્સ્ટ શિક્ષણ મળે જે શરૂઆત કરવામાં આવી હતી તેનો પણ લાભ મળે આ કોન્ફરન્સમાં માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત તરીકે નવું ફ્રેમવર્ક ફોર એક્શન અપનાવ્યું હતું જેના દ્વારા સામાન્ય શાળાઓ એ ફ્રેમવર્કમાં એવું પણ સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે દરેક શૈક્ષણિક નીતિઓમાં એવી જોગવાઈઓનો સમાવેશ થવો જોઈએ કે વિકલાંગ વિદ્યાર્થી માટે તેના ઘરની પાડોશમાં શિક્ષણ અંગેના નવા નિવેદન પર સંમત થયા હતા અને શાળાઓ સર્વ સમાવેશકતા અનુસરવી જોઈએ તેવું સૂચવ્યું હતું હવે જોઈએ દરેક બાળક માં વિશિષ્ટ લક્ષણો રૂચિઓ ક્ષમતાઓ અને શીખવાની જરૂરિયાતો હોય છે થર્ડ શિક્ષણ સેવાઓ નિયમિત શાળાઓમાં પ્રવેશ મળવો જોઈએ ફિફ્થ ભેદભાવ પૂર્ણ વલણ નો સામનો કરવા આવરદાયક અને સમાવિષ્ટ સમુદાયો બનાવવા असर कारक शिक्षण आपे कार्य क्षमता खर्च असरकारकता सुधारो करे हमें સલમાન ખાન શિક્ષણ પ્રણાલી સેકન્ડ સમાવેશ શિક્ષણના સિદ્ધાંતને કાયદા અથવા નીતિની બાબત તરીકે અપનાવો થર્ડ નિદર્શન પ્રોજેક્ટ વિકસાવવા ફોર્થ गुप्त वो शैक्षणिक मूल्यांकन रीत मिताओंता ने प्रोत्साहित करी सरल बना सिक्स विकलांग लोग प्रारंभिक ओख हस्तक्षेप व्यूहरचना रोकाणों સમાવેશન શિક્ષણના વ્યવસાયિક પાસાઓમાં રોકાણો કરવા એમજ ખાતરી કરો કે પૂરતા શિક્ષક શિક્ષણ કાર્યક્રમ છે થેન્ક યુ હેવન ગુડ દે